Дачі та приватні будинки підтопило у селищі Малокатеринівка Кожгумської громади. За словами старости селища Людмили Волик, сталося це через підвищення рівня води у річці Конка. Люди відкачують, відкачують на дороги, прикро, да, що дороги руйнуються, але виходу в людей немає ніякого. Або буде йти в приміщення, або вони відкачують просто на дорогу. Оці річки Кунки знаходиться дамба, яку під тиском води її розірвало, і вода із Кунки виходить на сторону села Приморського, там є каналчик і ставки, але вони вже вщен заповняються теж Мала Катеринівка і Балабина, там буде ситуація критична, тому що на сьогодні люди не зможуть сходити в туалет і так далі, тому що ми розуміємо, каналізація вся залита водою. В Балабина саме така критична, це вулиця Матросова, там повністю затопило всі вигрібні ями, погріби, де вод води, де лічильник стоїть, все затоплено повністю, і це в кожному дворі. Загалом у Кушугумській територіальній громаді затопило 180 вісімдесят домоволодінь, каже директор департаменту цивільного захисту населення обласної військової адміністрації Андрій Булавінов. Накопичилась у нас вода в нижньому б'єфі, і так як ми не можемо управляти Каховською ГЕС, скидувати також воду нижче, тому що вона не підконтрольна. Іде накопичення води в нижньому б'єфі ее Дніпро Каховське водосховище. Ромади, також і міста Запоріжжя, всі були ну, повинні провести більш щільну роботу по очистці водозливних каналів, кюветів, переходів, щоб вода могла більш ретельно ну, сходити. За інформацією Укргідромедцентру, наразі рівень води стабілізувався, на окремих територіях почав знижуватися, сказав Андрій Булавінов.